Og håpentligvis vet de fleste studenter hvordan man refererer til kilder og sitater i en akademisk tekst. Men hvordan gjøre dette i en video? Det er det vi skal prøve å fortelle deg mer om i denne opplæringsvideoen. Og som hovedregel så kan vi si kort og greit er at det skiller sig ikke i forhold til referering i en akademisk text i forhold til referering i en akademisk video. som man følger akkurat de samme prosedyrene som du er van med fra å skrive en akademisk text. Kilder det skal du alltid benytte da og det er for att det ska være sporbart av andre. Og kildene du har brukt i videon, som du nå lager, den skal komme fram på en litteraturliste-kildeliste på slutten av videon. Det er kanske naturlig å benytte sig av PowerPoint, men du står helt fritt til å bruke vilket program du måtte ønske til å vise din litteraturliste. Man starter med blanka ark når man ska lage en video man velger selv vilket verktøy man vil lage video med. For mange så vil det nok være naturlig å bruke PowerPoint, men man må absolutt kunne bruke absolutt det verktøy man ønsker. For eksempel skal jeg kunne sitere Arne Krokan. Han sier i 2012 at det er de som er de beste formidlerne som bør lage opplæringsfilmer. Da kan jag enten gjøre som här at jeg bruker det i PowerPoint, eller så kan jeg si ifølge Krokan 2012, och så kommer det fram med en grafikk på skjermen. Litt mer hardt argumentation kan det være kanskje å holde boka i hånda og si ifølge Krokan 2012 så er det den beste formidlern som bør bruke og lage videon. Eller, hvis jeg har mulighet til å på grafik i etterkant, som sånn som for exempel Camtasia Studio som jeg bruker kan, så kan jeg se si, ifølge krokene 2012, og så kommer grafiken opp ved siden av mig på skjermen. Så det flins flere muligheter. Og da vil det se ut sånn som dette här. Ifølge krokene 2012, og så videre. Ifølge Breivik 2015 er klasseromsundervisning multitasking. Da er referansen på skjermen. Jeg kunne også valgt å gjøre følgende. Ifølge Breivik 2015 er å undervise i ett et klasserom for eleven multitasking. Enten må den følge med på læreren eller så må den føre notater ici jag brukar en generell hänvisning från bok så refererar jag bara till boken och jag gör det med efternamn komma avstånd årstallet som boka har kommit ut. Men jag kan också vara mer specifik. Här har jag en absolut referanse till vad Breivik skriver. Eh och här ser det det eksakte citatet. Och då är det så sånn att då ska det være anförselstecken för foran og etter det utsnittet du har fra boka. Og så rätt etter teksten så skal Breivik komma avstand 2015 komme. Visst du har ett eksakt citat? ja da skal du også ha sidetallet. Det er alltid greit å ha med sidetallet. Og da skal du være komma s på morsk eller p på engel for page punktum og så sidetallet som i dette tillfälle er 125. Om du gjengir med egne ord eller oversetter en tekst skal fremdeles sidetallet være med i citatet. Ifølge Breivik 2015, side 125 er klasseromsundervisning for eleven multitasking. Så da skal det også være med det eksakte sidetallet det refereres mot. Her er et annet eksempel. Vi har en side eh, som er, har ett relativt långt citat. og där er det viktig at du siterer mot det stedet där du finner referansen. Hvis vi ser nederst her, så er dette Haglia 2017, side 72. Men i hennes tekst så har hun flere steder med andre referanser, men du ska referere mot det stedet där du fant referansen. Du kan også lese teksten i referensen. Blant forskere er det uenighet om man bør notere mens man hører på en forelesning, eller heller skrive ned alt uh, man husker etterpå. Uh, Dette er et sitat, men den kan man lese, eller så kan jeg bruke en tal. Bland forskere er det uenighet om man bør notere mens man hører på en forelesning, eller... En annet eksempel på henvisning, her har jeg ett diagram. Ehm, I følge dette diagrammet, Haglia 2017 side 27, er dette en definisjon på studieteknikk. Så husk også, å, hvis du bruker modeller, og refererte sider du har funnet dem på. Så har vi dette med men Det er jo sånn at dette sidekovret, de har sin opphavsrett, men vi mener i forhold til god sitatskikk så er det helt greit at man putter opp bildet på skjermen når man henviser mot en bok. Är du for øvrig usikker på dette här med hvordan du ska referere så anbefaler vi kildekompasset.no og stilen APA 6 som de aller aller fleste studier i Norge og de aller aller fleste studier på Høgskolen i Østfold bruker som sin eh, referanseteknikk da. På Kildekompasset så kan du gå ut og se hvordan du ska referere en webside, hvordan du ska referere en YouTube-film og så videre. där har du alt hvordan referansen skal være. Och så til slutt så blir det jo denne litteraturlista, referanselista. Og nå skal jeg gå ut. Her har jeg ett eksempel. Her har jeg med to av tre citat med har hatt med i denne filmen, og den kan da stå til slutt i videon. PowerPoint er jo greit, ellers så man putte opp en plakat av en eller slag, digitalt eller analogt, som viser hvordan man har lagd litteraturlista. Man skal ha den alfabetisk på forfatter, du kan enten skrive in alle citater fortløpende underveis manuelt, eller du kan bruke ett referanseprogram. Jeg bruker EndNote. Og nå skal jeg vise deg litt praktisk hvordan man kan gjøre det. Skulle jeg vært her inne så kunne jeg lånt med meg her Haglia på denne måten. Så kunne jag gått in og så kunne jeg sagt her jeg kunne skrevet inn i Haglia 2017. Och då visst jag inte har någon absolut referanse, så kunde jag skriva dette in. Eh jag kunde också brukt endnotes. Men da måste jag först sätta upp en textbox. Då går jag sann och så sätter jag upp en textbox. Och så går jag på endnote, visst det är installerat. Visst du inte har det på maskinen din. Och jag student på högskolan i Östfold, skriv endnote hioff, sök i Google och så kommer det ut en sida där du kan installera endnote for Windows eller för Mac. Så går jag Insert Citation, og så med jag skrive da Hage Lee, så begynner jag å søke det. Dette er da i min interne referanseliste som jag allerede har laget. Dette går vi ikke gjennom i denne filmen, og så trycker jag på Insert. Så er det ett problem at PowerPoint har ikke full funksjonalitet for EndNote, så hvis du skulle hatt til en absolutt side, så måtte du gått inn här og skrevet komma avstand S punktum 125 som jeg for eksempel brukte som referans i stad. Så hvis jeg nå skulle sette inn Marianne da i dette dokumentet så må jeg bruke insert reference og så må jeg finne fram til Haglia og så trykker jeg på insert og på den måten så setter jeg inn de forskjellige referansene in i PowerPoint. Jeg må selv passe på at det er alfabetisk når jeg skal lage det. En annen måte, en liten juksemåte å gjøre på, er jo rett og slett at man kan bruke Word som fungerer enda bedre, at jeg har ett Word dokument. Her går jag in og så setter jeg in et citat på Haglia, og så trycker jag Insert. Och da vil jeg få automatiskt til slutt, här ser dere på toppen av dokumentet, så er det tre citater, men så går jeg nederst og tar meg litteraturlista, Ctrl C, og så går jag over i PowerPoint och tar Ctrl V. Når jeg sa strengt tatt, så skal det ikke være kulepunkter i en litteraturliste, så den tar jeg bort, men den ska være alfabetisk. Og på denna måten så har jeg nå fått en litteraturliste som kan stå for sig selv på slutten av presentasjonen min. Og den bør i hvert fall stå der i 5 til 10 ti sekunder for at den som skal titte på referansen dinne faktisk kan se den. Jeg håper dette var en grej innføring i hvordan du refererer til tekster i en video.